О 7.30 на кінцевій зупинці Бородинського мікрорайону, за підрахунками Суспільного, чекали на громадський транспорт за два десятки людей. Черги були на автобус номер 72, маршрутки номер 63 та номер 64. Мінути 7, мабуть, не більше. Хвилин 7, не більше. Тільки поїхав один. Вони один за одним. Ну ось він швидше за все відпочиває. Вчора я тільки прийшла і одразу сіла. Вчора стоячих вбрав. Сьогодні не знаю. На зупинці Палацу культури Запорізького алюмінієвого комбінату водій маршрутки номер 58 Володимир розповідає. Найбільше скупчення людей на цій зупинці – ввечері, коли роз'їжджаються з центру міста до районів. А вранці черги на зупинках у Хортицькому районі. І на кінцевих зупинках і посеред бабурки черги великі. Транспорту немає, водіїв немає. Люди страждають. Стоячих людей беремо, тому що людей треба довозити. Вранці ми сюди їдемо, а ввечері – на бабурку. Вдень – більш-менш спокійніше. На зупинках на проспекті Металургів о 8-й ранку за підрахунками Суспільного чекали 10 людей. Житель Запоріжжя Петро розповідає, раніше їздив на машині, але зараз користується громадським транспортом. Я 29 м їздив. Я на 29-му автобусі їжджу від Запоріжжя-1 до вулиці Макаренка. Сьогодні тільки з пересадками. Доїхав до Металургів та чекаю наступний транспорт. Я особисто проблем не відчуваю. Тим більше їжджу за посвідченням. Мені можу сказати, що так навіть ліпше. Найчастіше їжджу на 74-му. «Раз в тиждень на 26-й маршрутці я дитину воджу в школу. Зазвичай ми їдемо з кінцевої, Запоріжжя-Ліве. Іноді чекаємо хвилин 15-20, іноді приходимо і одразу їдемо. Сьогодні я бачила, водії стоячих боруть, а до цього не брали, тільки сидячих. Звичайно, люди, які живуть не на кінцевих зупинках, їм набагато складніше, вони просто не влазять до маршруток». Євген працює водієм маршрутного таксі номер 80, який рухається за маршрутом торговельний центр метро «Річковий порт». Каже, найбільші черги у часи пік – вранці та ввечері. Черги не тільки на кінцевих зупинках, а й в усьому місті. Від учора ситуація майже не змінилась, тому що пасажиропотік зменшився взагалі. Поки що фінансову сторону порівняти не можу. Тільки другий день працюємо. Я різниці не бачу. Є е, маршрутний транспортний засіб, беремо там спринтер. В реєстраційному документі на цей транспортний засіб е, вказано, що кількість сидячих місць, з нього, наприклад, 13. Тобто ми беремо ще там ну, 6-7, допустимо. От він може провозити 13 плюс 7, грубо кажучи, 20 пасажирів. Щоб більше за це передбачений штраф, як було раніше, просто за стоячих пасажирів. Нагадаємо, збільшення кількості місць для перевезення пасажирів у громадському транспорті – єдина зміна у карантинних обмеженнях у Запоріжжі. Місто перебуває у червоній зоні з 18 жовтня. Олена Черкун, Олег Стригунов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.